نوابوں سے کہہ دو اے آئے سلطنت چھوڑ دیں سر چکانا سی دیں <تصفح> <تصفح> نوابوں سے کہہ دو پٹھان آئے ہیں سلطنت چھوڑ دیں یا سر چکانا سینے <تصفح> سے کہہ دو پٹھا لائے یا سلطنت چھوڑ دیں یا سر چکانا سیکھو نوابوں سے کہہ دو